נתונה משוואה 3 תרווה X ועוד 2 שווה ל-38X פחות 4. עכשיו נוכל לפתור את המשוואה הזאת ולחלץ את X. כפי שאנחנו פותרים משוואות כאלה, לקבץ את ה-Xים אולי בצד שמאל של משוואה, ולקבץ את כל הקבועים בצד ימיני של משוואה. אבל חיבור וחיסור של שוורים הוא פחות נוח. אז מה ממש מתחילת הפתרון, נכפול את שני צידי המשוואה באיזשהו מספר, כך שניפטר מהשברים. והמספר הטוב ביותר, הוא המספר הקטן ביותר, שאם אותו בשני השברים הללו, הם כבר לא יהיו שברים יותר. הם יהיו מספרים שלמים. המספר הקטן ביותר הוא 8. אנחנו נכפול את 8 בשני צידי המשוואה. ואתם שואלים, היי, hey, למה דפקה 8? אנחנו מחפשים את המחנה המשותף הנמוך ביותר עבור 4 ו-8. אז המספר הקטן ביותר שמתחלק גם ב-4 וגם ב-8 הוא 8. אז כשנכפול ב-8 אנחנו נוכל להיפטר משני השברים. אז בואו נראה מה קורה. אז 8 כפול 3 תרווה זה אותו דבר כמו 8 כפול 3 חלקי 4. נכתוב זה כאן בצד. זה כמו 8 כפול 3 חלקי 4 וזה שווה 8 לחלק ל-4 שווה 2. וזה 2 כפול 3 זה שווה ל-6. אז צד שמאל של המשבר הופך ל-8 כפול 3 X שזה 6X. ואז 8 כפול 2 שווה ל-16. חשוב לזכור שכופלים שני צדדים, או צד אחד של המשוואה במספר כלשהו, כופלים את כל חלקי הביטוי. אנחנו מפלגים את ה-8. אז בצד שמאל של המשוואה היו לנו 6x ועוד 16, וזה שווה ל-8 כפול 3 מיניות, זה די קל. ה-8 מתבטלים ונשארנו רק עם 3x, ואז 8 כפול מינוס 4 שווה ל-32. עכשיו ניקינו קצת את המשוואה, והדבר הבא שנעשה, אני לבודד את כל ה-x'ים בצד שמאל של המשוואה, ואת כל הקבועים בצד ימין. אז נתחיל מה-3x בצד ימין. אני חסר 3x משני צידי המשוואה. זו הדרך הטובה ביותר שאני יכול לחשוב עליה, כדי להיפטר מה x בצד ימין. בצד של המשוואה, יש לנו 6x פחות 3x, שזה שווה ל-3x. 6 פחות 3 שווה 3 ועוד 16 שווה ל-3x פחות 3x, שזו... שזו בעצם הייתה המטרה בגדלה חיסרנו 3x כדי לבטל אותו, אז זה התבטל, ונשארנו רק מינוס 32. עכשיו אני רוצה להיפטל מה16 בצד שמאל של המשוואה. כדי לעשות את זה, 16 משני צידי המשוואה. הצד השמאלי של המשוואה הופך ל... נשארו לנו 3x, ה16 מתבטל, לא צריך מכתוב כלום, וזה שווה ל-32 פחות 16, שזה מינוס 48. אז קיבלנו ש3x שווה ל-48, לבודדת x צריך פשוט לחלק את שני צידי המשווה בשלוש. אז בואו נחלק את שני צידי המשווה ב-3. בצד שמאל של המשווה 3x חלקי 3 שווה פשוט ל-x, זאת המטרה שבגללו חילקנו את הצדדים ב -3. ובצד ימין, מינוס 48 חלקי 3 שווה ל-16. וסיימנו. קיבלנו ש-x שווה ל-16 וזה הפתרון שלנו. נרצה לוודא שזה באמת עובד על ידי הצבא במשוואה המקורית כאן למעלה. במשוואה המקורית לא היו השמונאים האלה בהתחלה, אנחנו נציב במשוואה המקורית. יש לנו 3 רבי כפול מינוס 16 ועוד 2. וזה צריך להיות שווה ל-3 מיניות כפול 16 פחות 4. אז 3 תרבי כפול 16 שווה ל-12, אפשר לחשוב על זה כך, כמה זה 16 לחלק ל-4? זה 4. ואז נכפיל זה 3 ונקבל 12, פשוט כפל בשברים. אז זה יהיה שווה ל-12, ואז קיבלנו מינוס 12 ועוד 2 בצד שמאל של המשוואה, מינוס 12 ועוד 2 ל-10, אז צד שמאל של המשוואה ל-10. בואו בוא נבדוק מה נקבל בצד ימין. יש לנו שלוש מיניות כפול מינוס 16, אם נחלק מינוס 16 בשמונה, מינוס 2, כפול 3 שווה למינוס 6, ואז יש לנו מינוס 6 פחות 4, מינוס 6 פחות 4 שווה למינוס 10. אז כש-x שווה למינוס 16, זה מקיים את המשוואה הנקורית, שני צידי המשוואה שווים למינוס 10. וסיימנו.